E oficial", declara unic, publicat în monitorul oficial. Care este termenul limit de depunere? Ordonana de urgență privind declarația unică a fost publicată în monitorul oficial, anunat Ministerul Finanelor vineri seară pe Facebook. Depunerea declarației unice are ca termen 15 iulie. Ordonanta de urgență numărul. Oops pe 2018, care reglementează mecanismul de declarare sublinierei plata impozitului pe venit sublinierei a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, a fost publicat astăzi în monitorul oficial numărul punct 260.3, amintind tuturor contribuabililor persoane fizice ce depunerea declarației unice se face până la data de 15. Iulie C, precizează Ministerul Finanțelor Publice? Ordonarea de urgen a fost adoptată de guvern pe 15 martie.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 Se acordă o bonificaie de 5 din impozitul pentru pe venit pe letit integral până la 15 martie 2019. Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe venit se acordă o bonificaie de 5 din impozitul pe venit anual estimat pe letit integral până la 15 decembrie 2018, iar în cazul în care cele două condiții sunt îndeplinite cumulativ se aplică. Cambele bonificai Această ordonant de urgență schimbă fundamental acest mecanism, subliniere, i. trecem de la un sistem cu subliniere apte declaracii pentru persoanele fizice la o singur declarație unic. În primul rând, chi alte chestiuni legate de modalitatea de plat. Nu mai sunt patru peleci anticipate. Avem o singur plat, o singur dat de depunere. Sublinierea i-anume data de 15 iulie în acest an, fiind un an în care practic facem o tranziție de la sistemul anterior la Noul mecanism de declarare a contribuțiilor urmând ca din anul următor să fie data de 15 martie ca dată de depunere a formularului sublinierei, desigur, sublinierei data de plat unic. A declarat recent ministrul Eugen Teodorovici într-o conferință de presă la Palatul Victoria.